Це село Кам'янське Васильівського району після приходу російських так званих визволителів. Зруйновані будинки, вибиті вікна, понівечені автівки. Саме сюди напередодні Великодня, 23 квітня, влучили снаряди російських окупантів. Упало ось сюди, ось сюди, ось під цей будинок. Ось осколки його головка. ось осколок. І він розлетівся. Осколки розлетілися. Ось сюди, смотрите, розбили стекла. Там ми вже забили. Ось тут лісти железні, вони пробиті осколками. Пробило коровник, чуть корову не убило теж. У мене корова, тут скот. Селяни розповідають, що у Великодні свята сподівалися на тишу. Мы надеялись, что в честь свята зупинится вот эта вот перестрелка. Хоть на этот святой день люди отдохнут и придут к Богу поразмыслить о своих поступках. Но этого не произошло. Все как обычно. Были обстрелы. Упало штук пять снарядов туда. Горели дома на том берегу. И сейчас может дым идет. Ну шел дым утром до сих пор. И пламя такое большое было, что было... Відна, що у на крильці через активні бойові дії мирні жителі почали виїжджати із села, адже кажуть, пережити таке не кожному під силу. На цій стороні дуже багато виїхало людей. Ми також деяких вивозили, і родичі наші теж повиїжджали. Тому що ну, в таких умовах довго витримати не можна. І якщо ще дорослі витримують, то дітям це складно. На, Дитяча психіка не витримує постійного навантаження обстрілів. Війна в селі вже продовжується два місяці, тому тут всім тяжко. Декілька днів назад загинули люди, які садили город. За фактом порушення законів та звичаї війни, Нацполіція в області відкрила кримінальне провадження. Новини на Суспільному. Запоріжжя.